Привіт, друзі, Значить, сьогодні у нас на огляді пилочка Makita UC4530A Ну тобто, будь-яка пилка з лінійки UC З продольним двигуном, вони всі між собою ідентичні Плюс-мінус, по конструктиву Значить, Пилка доволі надійна і повністю окуплює свої гроші Як показав час, Значить, чому вона в нас? Які є проблеми? Значить, з часом, ось наш корпус е інколи перестає подавати вона масло. Ну, тобто, за якийсь період експлуатації. Які бувають проблеми? Перше, це ось цей патрубок, от масло бака починає інколи тут е злазити, починає травити. Інколи тут може пропускати, або ж ось тут на стику, тут у нас резиночка стоїть між з'єднаннями, і починає інколи прізнеї травити. Це перший такий, скажімо, момент, при якому інколи тече масло або перестає подавати на цепок. Ну і другий момент, з часом під впливом фізичних, скажімо так, воздействий між деталями пластиковими ось цими з'являється ось така вироботка. Тобто, тут у нас ексцентрик. І з часом при терті ось оцей шток <кій> оцей шток з цим пластиковим колечком таким робить вироботку на ексцентрику. Ось так вона виглядає. Якщо ми подивимося. І наш насос просто банально перестає качати. Нічого страшного тут нема. Ціна питання копійки. Оце ось у нас Півтора долара чи два долара коштує. Ну і це там аналогічно щось тому. Два чи 3 долара коштує. Ось цю деталь не обов'язково міняти, тому що на ній такої тотальної виробитки нема. Але бажано вже в комплекті це все міняти. Ось ми заказали нові деталі. Оригінал Makita, тільки не знаю, чомусь вона іншого кольору. Можливо, різні покоління різного кольору. Зараз це все діло замінимо. Зберемо і подивимося, як це все працює. І так, зібрали ми нашу пилочку, щоб там ніхто не сумнівався. Пилочка та ще й розбиралася. Чуть включили, вже вона попрацювала. Ну і дивимося, як працює наш масло маслонасос. ось якось так, нічого страшного в поломці подачі масла нема, розбираємо дивимося, все робимо, все доступно просто, чим Макіта краще від наших Дніпро Емів, типу дерьма тим, що до неї можна купити в доступі любі запчастини і вони завжди є, і у вас не буде ніяких проблем якщо видос був корисний палець до гори, всім меру!